أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها فالحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط ورواه الإمام البغوي ورواه الحافظ بن عساكر وغيرهم والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه فهو حديث صحيح وفي رواية من حديث ميمون عن ميمونة بن مهران قال خطب معاوية رضي الله عن أم الدرداء رضي الله عنها فقالت أبت أم الدرداء أن تزوجه أن تزوجه نفسها وقالت أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها ثم قالت وأنا لا أرضى بأب الدرداء بديلا رضي الله عنها وأرضاها لأنها رأت منه الإيمان والدين والصيام والقيام إلى غير ذلك من المعاني رضي الله عن أب الدرداء وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة لآخر أزواجها حديث صحيح بمجموع طرقه كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى و غيره من اهل الحديث